מיצאו את שיפוע הקו המסורתת בגרף. שיפוע הקו מוגדר כשינוי אנכי לעומת שינוי אופקי של הקו. ואפשר גם השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X. תנו לי להראות לכם למה הכוונה. נתחיל בנקודה בנקודה אקראית כלשהי על הקו. ומיקרה שלנו מיסומנות פורקבר מיסпар נקודות אז בואו למשל נתחיל בזז. אם נתחיל בנקודה זזור, ונמר שירצה לבדוק שינוי בהקivoנה החיובי, זה אומר ש את הנוראה שלנו תיהי ימנא. נמר ש נעבור من נקודה זזור לנקודה זו. כמה זה אזנו ב- X? את ב- X תיהי מנוקודה זזור לנוקודה זז, וنحن נוֹבְרִים מ- 3 ל- F. נוֹבְרִים מ- 3 ל- F. כָּך שֶהשִׁנוּי וְהַמִּשּׁוּלָה שכאן, דלטה, זה אות ביוונית שמסמן שינוי ב, השינוי ב-x הוא 3. השינוי שלנו ב-x פה שווה 3. ומהו השינוי ב-y כאשר השינוי ב-x הוא 3? ובכן, במעבר מנקודה זו לנקודה זו, השינוי ב-x היה 3. ומה, מה קרה לערך ה-y? ובכן, ה-y שלנו ירד מ-3 ל-2. ערך ה-y שלנו קטן ב-1. כלומר השינוי ב-Y הוא מינוס 1. השינוי האנכי Y הוא מינוס 1 והשינוי העובקי השינוי ב-X הוא 3. השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X הוא מינוס 1 חלקי 3. והשיפור שלנו הוא כן, מינוס שליש. הוא מינוס שליש. אני רוצה להראות לכם שזה נכון לגבי כל שתי נקודות על הישר אפשר לקחת נקודה שנמצאת מעבר לשלוש בכיוון של ה-x בואו נלך לכיוון השני נתחיל בנקודה הזו שכאן ונחזור לנקודה הזאת ונראה שנקבל תוצאה זהה במעבר מנקודה הזו לנקודה זו מה השינוי ב-x? השינוי ב-x השינוי ב-X הוא המרחק, אז كان. כאן. התחלנו ב-3 והגענו mRNA-3, זזנו אחורנית 6. השינוי שלנו ב-X הוא 6 מהנקודה הזאת השינוי ב-X הוא mRNA-6. וכאשר השינוי ב-X הוא 6 כשהתחלנו פה וחזרנו ש 6 אחורנית, מה היה השינוי שלנו ב-Y כדי להגיע לנקודה הזאת? ה-Y השתנה מ-1 שזה הערך שלו, שלו פה, ל-3 שזה הערך שלו كان. ה שלנו כאן הוא 3, אם כך מעשינו, עלינו ב-2, השינוי שלנו ב-y הוא 2. כלומר, כאן השינוי ב-y הוא 2 שיפוע, הוא שינוי ב-y חלקי שינוי ב-x, שינוי בכיוון ההנכי חלקי שינוי האופקי, הם 2 חלקי מינוס 6, שזה מינוס שליש. وאפשר להמשיך ולבדוק קחו שתי נקודות אקריות, תחילו באחת, וביתקן כמה זazen נופקית במעבר לנקודה שנייה, ו apparu קבושי פה זה, יקבלו השופר לא ישתנת, מולי לעשות את זה שופר, קנו זazenנו פלוס שלוש נופקית, זה קנו פלוס שלוש, ובכמה עלינו, ובכמה למעשה ירדנו, יש לנו העלייה שלילית של מינוס אחד, הנחית, של מינוס אחד נופקית. של 3, ולכן שהיא פה מינוס שליש.